احنا في محافظه النجف يعني داعمين الى مثل هذه المشاريع بشكل مفتوح وكل المساعدات مقدمه لهم في اي مكان في محافظه النجف. وضعت هيئه استثمار النجف خطه متكامله من اجل النهوض بالواقع الاستثماري في المحافظه ودعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتطوير المحافظه. اليوم احنا اليوم في هذه المستشفى البتولية مستشفى الاولى من نوعها بكافه خدماتها بكافه اجهزتها بكافه كوادرها الطبيه كفاءات نوعية وخدمية صحية من الطراز الأول نتأمل لهم ونبارك لهم هذا الإنجاز العراق بعد زوال النظام السابق بدأ ينفتح على العالم ويشوف المستشفيات خارج العراق من تطور من توفر أجهزة طبية من فندقة ممتازة حاولنا نختفي الأثر ونطور الفندقة عندنا ونطور الأجهزة الموجودة المتوفرة إضافة إلى أن الحمد لله أصبحت لأطباء العراق خبرة وإن شاء الله الكادر التمريضي أيضا يقوم بمهامه بأعلى وجه بجهود ذاتية من قبل أطباء اختصاص ثلة من أطباء خيرة في محافظة النجف طبعا كان جاء مساند ودعم إن شاء الله يكون للمؤسسات الحكومية خاصة في ظل جائحة وأزمة كبيرة هي جائحة الكورونا وحاجة الدولة لمؤسسات صحية حكومية وخاصة في في البلاد طبعا من هذا بهذه المناسبه اناشد رئيس الوزراء السيد الكاظمي لدعم واطلاق يد القطاع الخاص اطلاق يد القطاع الخاص ورفع القيود والبيروقراطيه والابتزاز المقيت الذي يتعرض له المستثمرين حقيقه يعني عانينا الامرين في افتتاح المستشفى وتاخر افتتاحها ل 12 سنه بسبب هذه القيود والدوائر المتعدده. طبعا اصلا احنا انشاناه لخدمه اهل النجف ويعني حتى بعد ما يطلعون برا هاي هي المستشفى احنا جبنا الخارج لهنا ويدللون وكل هالمصلحه ها العامه المصلحه العامه. شنو يعني المستشفى؟ والله المستشفى بها مفاصل كثيره من ضمنها يعني الخدج من ضمنها صاله الولاده من ضمنها رقود من ضمنها ICU, من ضمنها عمليات صارت عمليات سته عندنا ان شاء الله ما عدا صالة الولاده اللي هي بالطابق الارضي وعندنا يعني مركز انابيب مركز يعني لزراعه الـ IPF يعني. ويعني متطور جدا جدا جدا طبعا العمليات كلها يعني بأحدث أجهزة من النواظير والعمليات العامة ويعني كل شيء يعني كل مفاصل العمليات الهدف من انشاء اي مستشفى هو لخدمه المواطنين فاحنا بهذه محافظه النجف هذه المستشفى تتميز انه هي مو مختصه فقط باجراء العمليات الجراحيه وانما بها مرافق اخرى المرافق الاخرى اللي تشمل رعايه الخدج وحديثي الولاده بالاضافه الى رده الطوارئ متطوره بالاضافه الى وحدات عنايه مركزه وحده ديلزة بالاضافه الى مراكز اخرى مراكز خصوبه وهكذا فالمستشفى نقدر نعتبره مثل العام. حاجة استثمارات بالنجب لأنه أول شيء بها خدمة للمواطن إنه بدل ما روح دول خارجية ويصرف مبالغ قائلة مثل ما شفنا المستشفى إنه هي مصممة على وفق معايير عالمية وبنفس الوقت أكيد راح تكون افضل من ال... انه واحد يروح للخارج والتعب اللي كلنا نعرف به آه ان شاء الله ثانيه مهمه بالنسبه لي انه بهاي فتره كورونا انه المريض بدل ما انه يضطر يروح الاماكن المزدحمه هيك مستشفى راح تشيل هواي على عن كاهل المريض او عن كاهل الكوادر الصحيه بالمستشفيات الاخرى آه فبك... يعني بذلك راح تكون آه الخدمه نفس الوقت للطبيب وللمريض وان شاء الله يكونون على قد الثقه على بركه الله تم افتتاح مستشفى البتول الاهلي مؤثثه ومجهزه باحدث الاجهزه الطبيه لتقديم افضل الخدمات لابناء المحافظه والمحافظات الاخرى ومن ضمن وحدات مستشفى البتول الاهلي وحده الخدج المعقم المؤثثه والمجهزه باحدث الاجهزه الطبيه من حاضنات وجهاز مراقبه الطفل واجهزه عاشر رئوي. والله هي كمستشفى مستشفى جديده ولطيفه وحلوه وصراحه احنا ما شايفين هيجي شيء سابقا يعني هاي فد اول شيء من نوعه. يعني مستشفى إن شاء الله راح تخدم أبناء النجف بها فد إمكانيات حلوة بها أطباء يعني مقتدرين جداً إن شاء الله راح يعني أهل النجف راح يقولون كل شيء يعني إن شاء الله يعني يتمنوا ويردوا يعني هي بها إمكانيات صراحة يعني أنا أول مرة أشوفها هنا أنا يعني صح ما عندي خبرة ولا مشتغلة بها ولا أعرف بس أصور لها في المستقبل حلو إن شاء الله يعني مبارك الأهالي النجف افتتاح مستشفى البتول الأهلي وإن شاء الله تكون بصمة فارقة بالواقع الصحي للارتفاع مستوى الخدمات الصحية بالنجف والفرات الأوسط ككل إيماناً منا بأهمية القطاع الخاص في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة كما ونوعا ومشاركة للقطاع العام في تخفيف العب عن المواطن الكريم تنطلقت فكرة إنجاز هذا المستشفى لتظهر لكم بحلتها الزاهية وتجهيزها الراقي ومن أحسن المناشئ العالمية